مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج من استطاع اليه سبيلا. آه راح تكون آه عن سؤال هو يعني آه هل عقولنا قاصره فعلا؟ آه طبعا رجال الدين مثل ما بنعرف ابدعوا قيمه غير معقوله في في وصف اقوم انا يعني قصيره آه اتمنى اتمنى من اصدقاء يعني اللي متواجدين معنا واللي راح يتواجدوا آه يشربط الحلق آه اهلا وسهلا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء آه ما بعرف عندي في مشكله في اليوتيوب اظن ما بعرف بس دقائق دقائق و أصدقاء طبعاً أه بصراحة أنا كنت حابب أعمل حوار مفتوح اليوم أه طبعاً راح بيقدير وراح بـ أهلا أه وسهلا أه فيكم أهلا وسهلا بكل الأصدقاء المتواجدين أنا راح أحاول أضع رابط الحلقة أبن سومر أهلا وسهلا فيك راح أه أحاول أضع رابط يظهر الرابط ما منحط ما بدي بصراحة ما عم بعرف كيف اضبط ال ابعث الهانج اوت للاصدقاء ويظهر بالحكم الحكم مو معنا اليوم فما بعرف شو المشكله على كل حال مصطفى اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا في الاصدقاء وكل الاصدقاء نورين على طيب خلينا نبدا بموضوع انه عقولنا ما بتدرك يعني شو هو الله ولا دائما يطرحون انه عقولنا دائما قاصره لا تدرك شو السبب؟ يعني برايي انا بصراحه لما رجال الدين يطرحون هذه الاطروحات انه عقولنا قاصره ولا تدرك دائما يعني شيء واحد هم يريدون ان يتحكموا بالناس يعني بصريح العباره لا تفكر نهائيا عقلك قاصر، نحن بنفكر عنك. فجماعة طرحوا كل شيء يعني كل شيء. يعني حتى دكتورة تروح على لازم تسأل بدك شو تعمل لازم تسأل فشيء طبيعي يعني عشان يتحكموا بهالناس هاي ف شيء طبيعي يقولوا انه عقولكم قاصرة يا ناس لا تفكروا. طيب هل هل العقول أو العقل الإنساني قاصر حقا؟ يعني إذا شفنا اليوم إذا شفنا اليوم مثلاً نظرية نسبية إذا شفنا مثلاً الطائرات اللي عم بتطير، إذا شفنا التقدم العلمي اللي صاير، هالموبايلات اللي بإيدن للشيوخ والفضائيات هاي من اين اتت؟ هل اتت من عقول قاصرة؟ يعني انا انا اتمنى من الاصدقاء واصدقائنا المتواجدين على الشات كمان يطرحوا الافكار هي يطرحوا افكار اللي بدهم اياها الاسئله اللي بدهم اياها اللي حابب يتدخل انا راح احط الهانك على السكا على الفيك فيسبوك توصل طريقه بصراحه انا كنت حابب اعمل يعني مثل ما بقولوا حلقه مفتوحه لكل اصدقائي شات بس انا راح احطها على الفيسبوك لانه انا ما قدرت احطها على الشات بصراحه ف دقائق نفس الوقت أصدقائي أتمنى منكم يعني تنشروا رابط الحلقة حتى يعني تصل لأكبر عدد ممكن من الأصدقاء وأنا هي نشرت الهانج أوت على على الفيسبوك بتاعي فاللي حابب يشارك نتمنى مشاركة الأصدقاء اي فيسبوك <تصفيق> <Facebook> الاخر. على كل <hesitating> <على> حال اسف كثير يعني على التحضير من شان الهانك اوت. ف العقل العقل الانساني هل هو ليش الشيوخ بيحاولوا الإنسان شو السبب يعني؟ وجه كلام كلامي لاهلنا واحبابنا المسلمين يا جماعه مين ليش يستهينوا بعقولنا يعني ليش بدهم ايانا ما نفكر نهائيا؟ بكل بساطه بكل بساطه السؤال واضح، الجواب واضح، يعني بدهم ايانا ما نفكر حتى ما نفكر كيف هن عايشين ليش هن عايشين برفاهية مطلقة واغلبيتنا الاغلبية الساحقة منا من الناس العاديين فقر مطلق في فقر أعمى مثل ما بقولوا وهنن بس بيحكوا شعارات وخرافات وبتلاقيهم عيشتهم احلى عيشه وفوق مثل ما فوق الريح يعني هل عقول آه قادره على التفكير ونحن عقولنا غير قادره آه اتمنى من اصدقائي طرح الافكار هاي حتى نقدر نتشارك كلياتنا بال طيب غدير عم تقول انه هو ليس قاصر ولكن اذا كان هناك بعض المواضيع اذا كنا لم نفهمها مع مرور الوقت سوف نفهمها حيث اننا نستطيع معرفه كل اسرار الوجود نحتاج فقط وقت طويل وعمل جاد هذا هذا المفروض هذا المفروض كلنا نفهمه وقت غدير يعني كل هذا هذا المفروض نفهمه يعني اليوم اذا ما بنعرف شيء هذا لا يعني انه ما رح نعرفه. مثلا قبل 300 سنه مثلا مين كان يحلم يشوف شاشه تلفزيون مثلا فيها تواصل مع الناس وكل شيء، من قبل 20 سنه مين كان يحلم بالموبايل هذا؟ يعني مثلا 2000 1990 27 سنه مين كان يطلع بس مباشر؟ اي شخص ممكن يعمله بكل سهوله. فالفكره فكرتك انه يعني اليوم ما بنعرف شيء بكره رح نعرف هذا الشيء اكيد. ولكن ال برمجه العقول مثل ما كان عنا حلقه بيرحم مع اخونا ديفيد يعني يحاولوا يبرمجوا العقول انه عقولكم قاصره لا تفكروا كتير ونحن بنفكر عنكم. بس بشان يتحكموا فينا لذلك أنا أنادي أهالينا المسلمين فكروا يا جماعة فكروا يعني اليوم الدين إذا ما ك... إذا قائم على التفكير شو بيعيبه شو بيعيب الدين إذا إذا قام على التفكير اليوم أنت مؤمن حقك هذا صير مؤمن يا أخي ما حدا ماسكك أنك ما تؤمن أو لا تؤمن هذا حقك ولكن هل فكرت إنه ممكن في لحظة صغيرة ممكن يعني أكون خطأ ولو لحظة صغيرة ممكن أكون خطأ يا أخي يعني أي إنسان ممكن يخطئ أنت اليوم مؤمن وإيمانك هذا يعني وضعت حياتك كلها في سبيل هذا الإيمان هذا ومعول عليه على آخرتك، ومعول عليه على كل شيء، ولكن يا هل ترى هل فكرت انه تبني إيمانك هذا على قواعد منطقية، قواعد عقلانية، يعني يكون إيمانك بدل ما يكون إيمان أعمى، يكون إيمان مثل ما بقوله إيمان عقلاني، إيمان مدروس، يعني هل فكرت وما اظن شيء عيب يعني ما هو عيب انه يكون على آه عقلانيه على على اسس مدروسه تدرسها ليش انا مؤمن نفسك يا مؤمن ليش انت مؤمن؟ طبعا انه انت ولدت في عائله مؤمنه وتربيت مين علموك الايمان من اول ما طبعا من اول ما ب... اول ما يعني جيت على هالدنيا هي احد الكبار اذن باذنك الله اكبر الله اكبر وبعدين ترعرعت في هذا حرام وهذا حلال و بالضرب وبالعنف بكل شيء وصلت لمرحله بالطفوله مثلا السبعه ثمانيه صاروا يعلموك الصلاه صاروا يحجبوا البنت الصغيرة والصلاة اجبارية وطبعا احاديث الناس والمجتمع هذا حرام وهذا حلال كونت عقليتك فصرت مؤمن انت بهالدين هذا يعني بكل بساطة تبرمجت عقلك تبرمج على الدين هذا وتبرمج على الثقافة العامة كلها وثقافتنا الموجودة ثقافة اسلامية بحت طبعا حتى المسيحيين تاثروا بالثقافه الاسلاميه هذا شيء اكيد يعني ف للمرحله لمرحله ال 14 15 صرت متدين وفي ناس بصيروا ملتزمين مثل ما بقولوا بصيروا متشددين حتى يصلوا ل لمرحله انه ممكن يقتل شخص اخر في يعني يقتل شخص اخر في سبيل هالافكار اللي مؤمن فيها، وايمان وراثي وليس ايمان مدروس، وهذا اللي بدنا اياه نحن، بدنا من الاصدقاء انه اصدقائنا المسلمين واحبابنا واهالينا يفهموا ليش احنا مؤمنين. على كل حال ارحب بكل الاصدقاء المتواجدين معنا، واتمنى من الاصدقاء انا وضعت رابط ال الرابط على الفيسبوك أتمنى من الاصدقاء انه يشاركونا في المداخلات في مثل ما بيقولوا في الحلقه ابن سومر عم بيقول اخي جان هو اساس الدين الاسلامي الايمان بالغيب لا تناقش ولا تجادل لان الله المفترض وملائكته وكل اموره هي غيب وانت ايها الانسان عقلك محدود بالضبط يعني العقل محدود العقل محدود يعني لما تحط العقل معناتها انت قيدت الانسان وصدقا هذا هذا اللي صار يعني اليوم اللي شفنا المجتمع الاسلامي الفكر الاسلامي منغلق الناس لما تركت الايمان وتركت الدين وحطته على جنب صاروا يخترعوا طائرات وسيارات وكل شيء يعني الا نحن في بقينا في هالعقل المحدود والعقلنا عقلنا محدود حتى شفنا صرنا باخر اخر اخر العالم ولحد هالساعه هي يعني شو شو انجازات اللي سويناها لما قلنا عقلنا محدود ويعني بشكل من الأشكال الناس صارت تصدق أنه عقله محدود تفكيره محدود فوصلت لمرحلة أنه صرنا نعمل أكبر مثلا صحن تبولة في العالم أكبر صحن فول وثفر يعني هاي, هاي إمكانياتنا يعني نحن نعرفنا بين الشعوب حالياً معروفين بين الشعوب اللي عنده أكبر صحن تبولة واللي عنده أكبر يعني للأسف تفاهات التفاهات التفاهات وبيطلع لك عقول مثل هذا الكيالي اللي اخترع اللي اكتشف في نظريته في الفيزياء انه الجن بيطير عبر الدفع النفاس هدول هم نحن ليش لأنه حددنا العقل قضينا على العقل قلنا هذا العقل محدود وللأسف الشديد العقل بعمره ما كان محدود العقل لما يشتغل يأبدع يصل لمرحلة من الإبداع إلى إلى أنه يطلع من الكرة الأرضية كلها ويصل للكواكب الأخرى وهذا اللي صار طيب على كل دقائق أصدقائي آسف. أنا أشجع أصدقائي الدخول الدخول على معنا بالحلقة ومشاركتنا طبعا اتمنى من الاصدقاء مشاركه الحلقه لانه الجمهور مثل ما بيقولوا قليلين واتمنى يعني من الاصدقاء نشر رابط الحلقه حتى تصل لاكبر عدد ممكن من الاصدقاء. طيب ليلى عم تقول ارى انه فعلا قاصر من حيث ما وراء الطبيعه. يعني انك مهما حاولت البحث عن بدايه الوجود لن تستطيع الوصول الى نتيجه وصعب جدا ان تجد الحقيقه. يعني ليلى برايك يعني نحن اكتشفنا كل شيء في الوجود وصار همنا الوحيد انه نبحث ما وراء الوجود شيء غير كيف لازم نبحث عنه يعني يعني ما وراء الوجود ليس له وجود ضمن الوجود أوكي بس ما وراء الوجود يعني كيف بدك يعني أبحث شيء أصلاً ما موجود يعني العقلية هي اللي بتصعب الأمور هل نحن برأيك يعني خلصنا كل شيء وعرفنا كل شيء بالوجود وصار هدفنا الوحيد أنه نبحث ما وراء الوجود ولا نقول لحالنا خلينا نفكر بالوجود اول شيء الشيء الموجود قدامنا نفهمه مع انه لحد هالساعه هاي ما فهمنا كثير اشياء يعني مثلا الماده السوداء والطاقه السوداء كل هذول الثقوب السوداء ما لها لحد هالساعه هاي ما عندنا شيء عنهم فهذا لا يعني انه ما رح نعرف اكيد رح نعرف ولكن هل نترك هالاشياء هاي اللي في الوجود ونلحق ما وراء الوجود. أنا برأيي خلينا نركز تفكيرنا وشغلنا على اللي موجود. بعدين نروح على الشيء اللي غير موجود يعني بعدين فكر أصلاً يعني الشيء غير موجود. مثل الإله ذات نفسه يعني. الإله غير موجود إن شئنا أو أبينا. اليوم بيقولوا لك والله بيطلعوا لك الا الربوبيين وما بعرف اللا دينيين او اللا ادريين اللي بيقولوا انه في الله ولكن الاديان غلط طب يا اخي او بالبدايه بالبدايه فكره الدين فكره الاله هي مين جابها هم الاديان لولا الاديان لولا الفكر الديني ما كان ان على الانسان السؤال سؤال الإله ذات نفسه ليش انطرح؟ انطرح لأنه الإنسان كان ما عنده أدوات الإجابة ولحد الساعة ما عنده كل أدوات الإجابة عنده أدوات إجابة جيدة بين إيديه ولكن ما هي كل أدوات الإجابة ففكرة الإله يعني اليوم ليش ما بنشوف؟ كائنات اخرى مثلا عندها نفس الفكر او نفس خلينا نقول مساله الاله إلا عند الانسان لانه فكر فقط فكر, فكر, فكر في مرحله يعني طبعا هلا صار صار معلومه جديده انه الانسان الهوموسيبيان الحالي الشكل الحالي موجود عمره 300 الف سنه وكان من كذا شهر كنا نقول 200 ألف سنة أو من كذا أسبوع وليس كذا شهر كنا نقول 200 ألف سنة هلأ العلم تغير وصار 300 ألف نفوها بالمغرب يعني فيها انطرحت من 300 ألف سنة خلينا نقول فكر الإنسان ومن 300 ألف سنة أكيد ما كان في شيء أدوات للإجابة على هالسؤال هذا، فشيء طبيعي يلجأ الإنسان للغيبيات شيء طبيعي طبعا داخل كل كل شيء في الاقتصاد السياسة كل شيء يتدخل فيه فمن الطبيعي إن الإنسان يلجأ إلى الغيبيات على كل حال. ورحب بكل الاصدقاء واتمنى من الاصدقاء المشاركه طبعا الاخ جان انا راح ابعث لك رابط الهانج اوت يا ريت انت في الشات هون حتى يقدروا يعني الاصدقاء اللي حابب يساوي مداخلات ويدخل انا حطيت مثل ما قلت لاصدقائي حطيت الهانج اوت على الفيسبوك اللي حابب يعرف فيسبوكي يدخله كمان ويشوف جان طيب انا راح ابعث لك جان الفيسبوك او قصدي الهانجو وانت تحطه على على على الشات طيب أكون لك من الشاكرين طيب انا بعثت لك اياه جان ويا ريت ترجع تطبعه وتحطه على على الشات أنا بصراحة ما بعرف ليش أنا من غير قادر أن ال الرابط على الشات على كلنا خلينا نشوف الأصدقاء اللي إبن سمر عم بيقول أخي جان تعرف شو هي مشكلة الدين ورجاله هم يلعبون على العاطفة والخوف من المجهول. لأن أي إنسان لا يمكن أن يتقبل أن الحياة سوف تنتهي ولا يوجد حياة أخرى. بصراحة يعني مسألة إنه الإنسان لا يتقبل الإنسان يتقبل يعني يعني عندك الملحدين نحن نتقبل فكرة إنه لا يوجد حياة أخرى. الإنسان يتقبل بكل بساطة يعني الإنسان يتقبل إنه لا يوجد حياة أخرى. وهي حياتنا على الارض ولكن هن المشايخ ورجال الدين عموما زرعوا فكرة انه الخلود بيحبوا الخلود وحببوا الناس في الخلود وهي هي الدنيا شفانية يعني مسألة الموت خلينا نقول الموت يعني الانسان واعي تماما الجينات جينات الانسان واعية تماماً انه الموت هي النهايه يعني اليوم كلها اتنا كلها يتنى ماتلنا اعزاء ماتلنا احباب وزعلنا كثير كتير لما تصل لمرحلة وموت لك انسان عزيز كتير تصل لمرحلة بتبكي عليه بحرقة غير معقولة بتبكي عليه بحرقة غير معقولة احساسك هذا اللي اللي انت وقت العن تبكي يعني احساس انه هالانسان انتهى بكل معنى الكلمة حز... يعني بحزافين الكلمة انتهى لو لو بالفعل يعني هلا كل المؤمنين و... والمؤمنين خلينا نقول المتشددين اللي اللي, اللي ضالعين في الايمان وليلا نهارا صباحا و ظهرا وعشية آه يصلون و... لو هذول بجد يؤمنون بانه في اخره في حياه اخرى ما في داعي يبكوا يعني ما في داعي يزعلوا زعل بحرقه يعني اليوم مثلا خلينا نقول الامام احمد بن حنبل ذات نفسه لما ماتت امه يعني بكي بشكل عجيب طيب هل مثلا الامام احمد بن حنبل لا يؤمن بوجود اخرة بوجود الجنة اليوم واحد عم بيروح يستشهد من شهداء راح على حرب واستشهد ومات في سبيل الله ليش الناس عم تبكي عليه؟ ومؤمنين انا اقول المؤمنين جدا بالجنه. ليش يبكوا عليه؟ شو السبب يعني؟ ما دام انه مؤمن انه هالشخص هذا استشهد وراح الجنه يعني مباشر. عند الحريات الزلمه مبسوط ما فيه شيء، ليش حتى يبكي؟ ليش الام تبكي على أبن المستشهد وبتعرف انه رايح على الجنه. هذا شيء جيني يعني جيناتنا عطتنا سر الحياة أصلا الحياة موجودة فترة معينة وتنتهي تنتهي الموت ينهي الحياة لا حياة بعد الموت يا أما حياة يا أما موت ليش مثلا محمد ذات نفسه زعل على حمزه مثلا؟ شو السبب؟ إذا بيعرف هو سيد شهداء سيد الشهداء وهالسيد شهداء الجنة مثلا مثل ما هو ما بعرف شهداء الجنة ولا في في بالجنة شهداء. ليش حتى يبكي؟ هو رسول الله أصلا يعني. أظن المسألة مسألة جينية يعني جان عم بيقول لي دعاء المؤمنين واستجيب لا ناس في الرابط بصراحه ما بعرف شو القصه ليش ما عم ب... الرابط ما عم بيدخل على الشات انا بصراحه لا افهم، على كل حال اصدقائي ما في مشكله ونحن رح نتناقش يعني مثل ما بقولوا و... انتوا تكتبوا ونتناقش سوا أ... غدير عم يقول عم تقول إن المتدينين يقولون أن الدنيا زائلة لذلك لا يجب أن نعمل فيها هذا سمعته من أغلب الشيوخ الأرضية صراحة هو يعني صدقتي وهي هي المشكلة المشكلة الكبرى إنه إنه يعني يروجون إنه الدنيا فانية ولا تعملوا وهذا اللي الشيء المحزن اللي خلانا بالفعل نتكاسل ونصير مثل آه ما بقولوا بذيل الامم الشيء اللي خلانا نصير بزيل الامم صرنا مضحكه للناس صرنا عاله على ابواب الناس صرنا لاجئين، صرنا شحاذين صرنا ارهابيين وكل من وراء التفاهات هي انه الدنيا فانيه والمستنير الآخر بيتر عم يقول خلي الشباب يدخلوا حتى يصير تفاعل اكثر أتمنى يدخلوا يعني بحطيت حطيت الهانج أوت على ال... على ال... على ال... اللي بيعرف فيس يدخل أنا ما عم بقدر أكتر هون بصراحة ما بعرف شو القصة يعني أنا شرحت الوضع هذا ما بعرف شو القصة بصراحة يعني فأتمنى اللي يعرف فيسبوك يدخل على الفيسبوك واللي بقدر ينشروا هون كمان يعني دخل... الأصدقاء اللي بيعرفوا فيسبوك يدخلوا ياخذوا الرابط وينشروه هون على على الشات حتى أي صديق حابب يدخل أهلا وسهلا على كل حال ومثل ما قلت يعني اللي حابب يطرح أفكار هون يعني اهلا وسهلا فيه ونطرح الافكار مع بعض. طيب الاسلام انتشر بالسيف وينتهي بالفيس. عم بيقول او عم بتقول الذين يخافون على ايمانهم من الكلام فهو فهم قوم لا يثقون في ايمانهم من اقوال عبد الله القصيمي وشيء اكيد باليوم بالميه يعني و ما في مؤمن صدقوني ما في مؤمن لا يخاف على ايمانه من الكلام يعني المؤمن خصوصا المسلم بما انه ثقافتنا اسلامية بيخاف انه يتكلم في ايمانه بيخاف صلى مرحلة انه يشك في ايمانه ومع انه يعني الشك ضروري في كل شيء في كل شيء وانا يعني مثل ما بقولوا اشجع الاصدقاء انه يشكوا شكوا حتى تتيقنوا من ايمانكم يا جماعه مو تشكوا مشان تتركوا ايمانكم لا شكوا مشان تتيقنوا من ايمانكم اذا كنت مسلم شجاع مؤمن شجاع وواثق جدا من ايمانك من من, من افكارك من إلهك من دينك يعني شو راح يضرك شكيت فيه ورجعت عالجت الموضوع حتى تتيقن تتيقن من إيمانك هذا أنا يعني أطالب كل المسلمين إنه ادرس إيمانك وتيقن من إيمانك وبعدها أهلا وسهلا لأنه لأنه الإيمان اللي عندك حاليا هو إيمان متوارث ليس أكثر ولا أقل أنت ورثته عن أهلك ورثته عن مجتمعك عن جيرانك عن أصدقائك يعني ما اجاك بال أنت نزلت من بطن أمك والله مؤمن أي إنسان بنزل من بطن أمه ما في مثل ما بيقولوا صفحة بيضاء الأهل المجتمع هن اللي بيكتبوا سطوره الأولى والسطور الأولى هاي تبقى مدى العمر يعني مهما إنسان كبر يعني ثقافتنا اليوم أنا مثلا أنا واحد الناس تربيت في مجتمع مسلم مجتمع يقدس الخرافة كبرت لحد هالساعة هاي لما آكل أقول بسم الله مثلا أو الحمد لله لما أشبع يعني شيء طبيعي هذا شيء طبيعي تربينا هيك فانا ادعو كل المؤمنين انه مثل ما بقولوا يفحصوا ايمانهم ويتيقنوا من ايمانهم طب الاخ نزار اظن عم بيقول العامه يسمون الحياه الدنيا اذا اين هي الحياه القصوى؟ آه أين هي الحياة القصوى حتى الأديان لم يسموها بهذه الطريقة؟ بالضبط آه محسن عم يقول اجعل الوجود أكثر عمقاً بدلاً من الطمع بالتملع. اه بصراحة محسن فكرتك رائعة لكن المشكلة هي طبيعة الإنسان يعني ريت نكون وجودنا أكثر عمقا ونستمتع بوجودنا في هالكون هذا يعني نقدر نفهم وجودنا بهالكون هذا بشكل بشكل إنه نستفيد ونفيد ونستمتع بهالوجود القصير هذا في هالكون هذا بدل ما يعني نطمع ببعض يعني اليوم طبعًا أصحاب الأموال اللي طامعين في كل شيء عم بيلموا أموال الناس وأغلب الناس فقراء عايشين في في فقر مجحف يعني هل أغنياء هدول هل هم سعداء هل هم مستمتعين بوقتهم؟ أنا متأكد لا يعني أنا متأكد يعملون 24 ساعة في في و ويعني مقهورين وكل شيء في سبيل جمع هالفلوس هي يعني مثل في عنا مثل بيقول لا بيرحم ولا بيخلي رحمه الله تنزل هاي كل الدكتاتوريات في العالم هل يتهنون في حياتهم هل متهنين إن في حياتهم هاي الأغنياء كم واحد منا يعرف من الأغنياء اللي تجي جلطه مباشر سكته قلبيه بيروح فيها لانه خسر له كم مليون مثلا. بتلاقيهم ليل نهار العقل شغال عندهم في سبيل ربحته خسرته شلته حطيت كل كل الاغنياء يعني. هي المشكله طبيعه البشريه، اتمنى اتمنى اتمنى الانسان يصل لمرحله يساوي دواء يعطي لهالبشر هاي لهم جيناتهم يشيل الطمع إذا شلنا الطمع انتهى كل شيء صدقوني إذا شال طمع الإنسان وصار الإنسان ما يفكر إلا بحاله صار يفكر يعني بغيره يعني اليوم مثل ما بقول لأ مهنية بتكفي مية كان يعني انتهينا من زمان يعني الاموال الموجوده في بايدين الموجوده على الكره الارضيه خلينا نقول صدقوني تكفي ل 100 مليار نسمه يعيشوا برخاء تكفي ل 100 مليار نسمه يعيشوا برخاء، يعني نحن اليوم سبعة مليار والاغلبيه الساحقه معدومه ليش؟ مطمع طمع الإنسان هالحروب هاي كلها ما لا لازمة أصلاً كل هالمجاعات هي بسهولة يعني يعني اليوم الإنسان مثلاً الأفريقي خلينا نقول بالصومال يعني شو كلفة طعام الإنسان بالصومال ولا بيعدغال بي أفريقيا اللي مثلاً بصي مجاعات كلفة الطعام هي العلكة اللي بيعلكها يومياً المواطن الأوروبي العلكة اللي بيأخذها بيشتريها من هو ماشي من الدكان ولا الشوب هذا هالعلكه هي ممكن طعمي إنسان نهار كامل فمسألة إنه المجاعات والحسن و... الحال لكل البشرية مسألة بسيطة جدا يعني اليوم في ناس تشتغل يومياً 16 ساعة صدقوني وهذا ما مطلوب منه بيكفي بيشتغل أربع ساعات ثلاث ساعات يومياً إذا توزعت السروة بعدالة إذا الطمع هذا طلع من الإنسان المشا الاخ جانه جانو, آه جانو... آه جان بصراحه يعني انت ما حطيت الرابط يعني انت تدعو للاصدقاء المشاركه ولكن لم تضع الرابط على كل حال ما بعرف شو القصه آه ما عم يمشي الحال قال لي طيب ولا يهمك ولا يهمك على كل حال ما في مشكله آه يظهر القضيه لحالي انا راح اقضيها لحالي ما بعرف القصه اليوم الحكم مو هون ف ما الحال محسن عم بيقول الدماغ آله quantum mechanic معقده متعدده الابعاد ولا متناهيه ولا, م... ولا متناهي اويكن كول عم بيقول أه سالت مره شيخ مسلم لماذا تجبرونا على البقاء في الاسلام واذا خرجنا منه تقتلوننا؟ قال لان الاسلام يعرف مصلحتك اكثر منك، يا سلام. واخيرا جانا مستر بلاك اهلا وسهلا مستر بلاك جرب انت حبيبي اه توزع رابط الحلقه انا على كل رابط الهانج اوت انا راح ابعث لك اياه كمان يمكن انت تنجح اكثر يعني. <تصفيق> بعثت لك اياه مستر بلاك يا ريت توزعوا اذا ممكن تضعوا اهلا وسهلا فيك شريفه طبعا طيب طوني عم بيقول خي جان ما تنسى بما يسمى أراضي الوقف التابعة للمؤسسات الدينية تكفي لبناء شقق تكفي لكل المشردين حول العالم بكل تأكيد يعني اليوم صدقوني الجوامع والكنايس والمعابد هاي المسامة الهندوسية أي أي أي ديانة فيها معبد وفيها يعني تلاقي البسخ الموجود بيكفي المعابد يعني بكفي هالمعابد كلها من كنائس جوامع بطيخ كل شيء يروحوا يطجوا لل مثل ما بيقولوا لهالوهم والخرافه هي كل شيء يعني فلوس لا تقدر يا زلمه يا يا يا رجل مثل ما بيقولوا ال ال عندنا كان بحلب كان جامع اسمه جامع زكريا التريا الموجوده فيه يعني انا لا لا يعني لا اتوقع يكون اقل مثلا من من ألف دولار حقها، التريا الموجوده فقط التريا تريا هي تريا للزينه. فما بالك بال بالبناء ذات نفسه، بمصاريف البناء هذا، بمصاريف القائمين على على هالبناء هذا والخدام وكل كل هالناس يعني المعابد وحدة إذا حولوها لفنادق مثلا راح تجيب أموال تكفي البشرية كلها بما جوع يعني نهائيا وفكرة أنا أتمنى تكون فكرة يعني رائعة تسول الكل الكنائس والجوامع والمعابد البوزية والدوزية والخرنفاشائيه كلها تتحول لفنادق لهوتيلات بالاجره وريع هالمصاري هي كلها تروح للفقراء لوين في المجاعات لكل من يعاني من الكوارس الطبيعية تروح للأبحاث العلمية راح نستفيد منه أكثر بكثير من إنه يروحوا بس يسوي تمتموا شوية خرافات ويشلحوا الناس بصراتهم يحطواه بجيبهم هدول الرجال الدين بالضبط جان عم بيقول جان يصرف على الله يوميا أكثر مما يصرف على مجاعات أفريقيا جماعه بالضبط يعني اه جان جاي تسمعني اه اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك طيب, طيب حنا بعل اهلا وسهلا حبيبنا اهلا وسهلا تفضل طيب حنا شو رايك بهالسؤال اللي انطرح هل عقولنا حقا قاصرة؟ هو الأكيد أنه العقل الديني قاصر بامتياز العقل البشري كما يقول ديكارت يولد جميع البشر بنفس الاستعدادات الذهنية والعقلية لكن المحيط والمجتمع والعائلة هم الذي هؤلاء هم الذين يجهون هذا العقل إما نحو التطور في الاتجاه الإيجابي قدرات وإما يساهماني في تنويم هذا العقل وتغيبه العقل الديني عموما عند جميع الأديان هو عقل مخالف للواقع ومخالف آه لكل قواعد الوجود الكوني التي اكتشفها الإنسان طالما أنه يحاول أن يجعل العقل قاصر بالقول فطالما انك تردد ان عقلك قاصر عقلك قاصر عقلك فستتاكد من ان عقلك قاصر وستعمل على هذا الاساس في في احد الروايات ذات مره قرات ان هناك شخصا وضعوه في زنزانه وكانت محكمه الغلق كانوا يكلمونه عبر مكبر الصوت وكان الظلام دامس فقال لهم لماذا لا تشعلون الانوار؟ فقال له فقالوا له نحن النور مشتعل لكنك انت الذي لا ترى وتوهم انه اصيب بالعمى بقيه حياته في الزنزانه يتعامل على انه اعمى هذا اغنيه العقل القاصر العقل القاصر هي لجعل العقل لا يفكر و حينما تطرح يطرح الاجيال الاجيال تطرح اسئله على اولئك الشيوخ اسئله حقيقيه وتشكيكيه واسئله ذات مضامين في العمق فيقول له وهو ليس له اجابه يقول له لماذا لا ياتينا عفريت من الجن الان لكي اراه لماذا لم يرى احد البراق لماذا كذا الف الف آلاف من السؤالات، فطبيعي جدا أن يعني يقول أن العقل قاصر وأن كذا وأن كذا ولا نستطيع أن ندرك هذه الأشياء بالحواس وكأن هناك حكمة أن يخلق ولا تستطيع أن تستدل بها على أي شيء، فما فائدة من خلقه؟ وهو المشكلة مشكلة أخونا يعني الدين الدين والفكر الديني متناقض إلى إلى, الى الى الى ابعد الحدود مثلا آه يقول لك انه خلقناك في احسن تقويم بعدين لما بعد ما تولد بيقول لك لا والله ونسينا في آه في قطعه منك زياده لازم نقصها يعني بالضبط يعني كيف كيف بتفسر هالتناقض هذا للفكر الديني يعني شوف انا ذات مرة وانا تلميذ التربية الدينية هذا سألت الاستاذ سؤال الله لما خلق ادم وحوى ذهب الى الطين وبعد الطين عمل نفسه شغل ونفخ فيهم الروح وبعد الروح حولهم الى لحم ودم وبعدين صارت هالقصة ومع عيسى ومرأة قال له كن فيكون يعني شنو الحكمة من انك اللي تتكاثر البشرية خلقت رجل ومرأة من مرأة تاتي لها برجل قلت لها يعني يعني تحسك الذي يكتب السيناريو ينسى ينسى ما قاله قبل ان يمر في الاحداث التوازن الاله مره يدي مره يستعمل الكل يعني الاشياء هذه غير مفهوم هذا هو تركيبه الدين وعلى كل شيء غير مرئي الكل طيب هذه مساله عذاب القبر حتى الع... عذاب القبر عند المسلمين فيه. لأنه طالما توضع تحت القبر ليس هناك مرئي فيقول في لك منكر ونكير واحمد وبطيخ ومش عارف و... فطالما انه غير مرئي فيصنع فيه عالم وتأتي به الى العالم المادي يفشل يفشل يا اخي هذه جموع العالم امامك انت خمسة عشر قرن وأنت تتوسل إلى هذا الإله وتدعوه كي شعرت اليهود. ما ادعوني استجب لكم. دعوتموه في أول رمضان، في منتصف رمضان، في ليلة القدر، في ليلة في غزوة بدر، في غزوة أحد، في العيد الأضحى، في عيد في المولد، دعوتموه صباحاً مساءً وآناء الليل، أطراف النهار، في صلاة التجهد في الاستخارة، في في في, في ولم يستجب. يا اخي يقول اينشتاين الغباء انك تعيد نفس العمليه وتنتظر نتائج مخالفه، انت تعيدها 15 قرن. 15 قرن اليس لهؤلاء عقول؟ يعني ااا آه تفضل طيب طيب, طيب, طيب, طيب. طيب. طيب. آه بس انا بمساله التناقض عندي آه بدي اوضح شوي انه مساله التناقض في في في في الدين او خلينا في الفكر الديني عموما يعني ما هي انه بدهن يصير تناقض هي المشكله بتجي انه عفويه هلا مثلا مساله عذاب القبر اخوي حنبعل انت طرحتها مساله عذاب القبر اليوم محمد لما بعث بالنبوة كان المفروض يعرف انه في عذاب قبر في جنه ونار وكل الاشياء هي ولكن يعني ما يبين وانا اتمنى من اصدقائنا وأخوتنا واهالينا المسلمين يفكروا بهالموضوع شوي ما يبين انه محمد كان يؤلف من عنده انه مساله عذاب القبر ما كانت مطروحه نهائيا في في في الاسلام لفتره طويله جدا حتى عائشه سمعت من بعض اليهوديات انه في عذاب قبر والاشياء هاي فانكرت عليهم القول هذا انه ما في عذاب قبر، شو هالحكي هذا؟ نحن مسلمين وما عندنا عذاب قبر وجوزي انا هو النبي يعني فلو كان في عذاب قبر كان اكيد قال لي. فعائشه بوقتها راحت لعند محمد قالت لو في يهوديات هيك عم بيقولوا. فكر فيها محمد، العمى والله هي شغله كويسه يعني عذاب قبر معناتها في عندي اداه اخرى اضغط عليها على المسلمين. وخليهم يركعوا لي، فطالع عذاب القبر صار في الاسلام، طيب يعني اليوم العقل اتمنى من اهالينا يفكروا بهالموضوع هذا، انه هل محمد ما كان يعرف شيء اسمه عذاب القبر؟ حتى سمعوا من اليهوديات هدولة بعدين صار الله عنده عذاب قبر وعنده صار باللوح المحفوظ حطوا عذاب القبر، شو رايك اخوي حنا؟ هو الأكيد أن الأديان كلها تتغذى من الواقع الاجتماعي ومن العادات والتقاليد وتضيف عليها طبعها الخاص فحتى مسألة عذاب القبر هذه مسألة خلافية في الدين الإسلامي فمثلا زعيم الإخوان المسلمين في السودان حسن الطرابي أنكر هذه المسألة وقال لا وجود لها وهو شيخ يعني هو زعيم سياسي وزعيم ديني وتعرض للنقد من مقربين ومن مخالفين له ثم مسألة القبر هذه يعني ومسألة الدفن الدفن في ذاته هي مسألة دينية مسألة دينية لأنه يعني أنا كملحد على الأقل أتحدث عن شخصي أنا لا تعنيني موتي ولا أهتم بها أبدا يحرقون الجثة أو يقومون بما يريدون أنا أهتم إلا بحياتي ونحن لا نموت من أجل الأفكار أن نحن نحيا من أجلها نحيا لننشرها ولا نموت لأجلها مثل المتدينين لأن يعني الأصل هي الحياة الموت يضعك في قبر لأنه يتوهم العالم الآخر أنت في مرحلة إنتقالية في القرآن يقول كل نفس ذائقة الموت إذا النفس هي التي تموت والروح الروح هي من علم رب أين تذهب الروح يعني لا فهم يسموها نفس ولا فهم يسموها الروح يعني لو أنت تقتل النفس أنت ثلاثة في واحد العلم قال أن الشخص هو مادي امتداد مادي يتكون من شرايين وعضلات وأعصاب وأجهزة تعمل بالانسجام وبتناغم نهايه لهذه لهذه لكل هذه العمليه وهي ما نسميه بموت. خلاص انتهى الموضوع يعني وعالم اخر يعطينا ربع اثبات ربع اثبات وهل في مساله من... القبر تفضل تفضل في مساله القبر المسلمون هم اشنع ناس في الدفن اشنع ناس لانه على الاقل المسيحيين وانا حضرت جناز من مختلف ل... الديانات المسيح هناك طريقه من الطرق يضعون الميت في صندوق حديدي ويسحبون الأكسجين لكي لا تتعفن الجثه في بناء الطوابق السفلي في قبو المسلمون إن كانت مرأة إن كانت مرأة فيضعون لحاف فوق القبر وينزل ابنها أو زوجها أو من يقبلها ويضعها على كتفها الأيمن تجاه القبلة ثم يضعون قطنة وهنا سيضحك الجميع منه يضعون قطنة في دبرها وقطنتين في أنفها ويضعون التراب في فمه وفي أنفه لكي يدخل الدود نعم كذلك اما اذا كان الميت ذكر فلا يستعملون اللحاف. الشهيد يدفنونه بثيابه حسب رايهم فمباشره يكون حاضر يعني في الزفاف بالحوريات هذا الشهيد قصدك الشهيد لا يدفن بثيابه ولا يغسل يعني طيب اظن اخونا <تصفيق> تقصد ثروته بالثياب مباشره لانه في منصه زواج منتظرته. للاسف الشديد يعني حتى حنا بقى بصراحه انا لا افهم موضوع موضوع الجنه والجنس المفرط الموجود بالجنه يعني اليوم نحن في في الارض في حياتنا هي الحياه الطبيعيه الجنس موجود للتكاثر لحتى تبقى البشريه مستمره لانه في موت اصلا في جنس للتكاثر ولكن في الجنه يعني لا ايش رح نتكاثر اصلا اصلا ما في تكاثر يعني ما ما ورد انه في تكاثر فالجنس ليش ما كان في تكاثر اصلا يعني هو الهاكو متكاثر حتى زرتم المقابر يعني حتى هذه لم ينسوها فالجنس من أجل الجنس من أجل المتعة عقول سكان الصحاري وفي ثقافة مجتمعات البدو الجنس تقريبا مع الخمر هو المتعة الوحيدة المتاح قبل لم تكن تفكر لم يكن هناك عقل أصحاب العقول كانوا قلة قليلة من القرآن وهجمهم المسلمون وسماهم أبو جهل وهو أبو الحكم وأبو الحكمة وأبو لهب ذلك الفيلسوف يتبعهم الغوون سبهم أيضا كل ذي عقل منبوذ ف الإصرار على خلق مجتمع متخلف غرائزي تنتشر فيه هذه الثقافة لكي يسهل بعد ذلك تطميعهم بالجنة يعني لو تخيل عنا كيف ستكون يقول بها ماء مسكوب الماء يسكب لأنه قلة الماء في الصحراء تجعل الماء المسكوب إنسان يسكوب الماء يعني إنسان لديه من الماء الكثير وهو عنوانه ثراء ربما عنوان والجنة الحنة أيضا الحنة فيها يعني فيها أخي حنا حنبع العنوان للرخاء أنه في ماء طبعا أهل الصحراء هم أحوج الناس إلى الماء دائما يعني أظن أظن لو محمد كان موجود مثلا في اثينا ولا في روما ما كان الجنه كانت بهالشكل هذا يعني اكيد اكيد هو يتحدث عن مغريات سكان تلك المنطقه ان في على الارائك متكئون الارائك عند الفرس وعند الروم هم يذبحون الحيوانات ويستعملون جلدها على الجلوس ليست لديهم ارائك بالضبط على كل حال على كل حال نقاشنا يعني بصراحه هو, هو تحقير العقل في الفكر الديني وطبعا كلنا نعرف اسبابه آه، للسيطره على الانسان ذات نفسه آه، في الاخ جان عم بيقول سؤال للاخ حنا هل تعتقد ان زرع فكره قصور العقل لتمرير الامور الغيبيه الغير منطقيه؟ السؤال زرع زرع الجهل؟ لا السؤال عم بيقول انه هل تعتقد انه بس اصل السؤال وين صار اه هل تعتقد ان زرع فكره قصور العقل هي لتمرير الامور الغيبيه الغير منطقيه؟ اكيد انا قلت ذلك اكيد لانك انت حينما تريد ان تزرع فكره حتى ان تزرع زرع عليك ان تمهد الارض اولا تحتاج انك تزرع خرافات الاشباح والارواح والعفاريت والجن والغير مرئي كل هذا بعد بعد يصل عليك ان تتحدث على عال على كل هذا العالم وعلى التفاصيل وعلى الجن الانثى والجن الذكر وكيف يتكاثر ابن الجن وكيف يطارجون الى السماء وكيف وكيف وكيف, وكيف لابد من تهيئة أرض خصبة عقول جهلة عقول أنا أنا شخصيا أردت أن أختلف معك في شيء قلته منذ حين أن محمد حينما كان يكتب القرآن أنا وأصر وأنا بصدد القيام ببحث في كل ذلك وسأنهي البحث وسيصدر في شكل كتاب أن محمدا لم يكتب شيئا شيء وهو انسان بهلول بهلول الغباء مع قله العقل يعني نحن عندنا ما نسميه المتسكع المصاب بمس من الجن فهمني. هذا وقع استغلال عاهاته من طرف عصابه من عليك وكانوا يملون عليه ما يقوله امام الناس كانوا يعتمدون في تلك الايات على المواعظ والحكم والديانات الاخرى والسرقه من هنا وهناك وتلفيق الايات وتلفيق الجمل وصنعوا بها يعني هذا الكتاب واستمرت كتابته منذ منذ حتى الى اوائل الدوله العباسيه لاني انا اعتقد عاوية ابن ابي سفيان قد نصبه الروم وخلقوا له دولة وأن العباسيين نصبهم الفرس وخلقهم له دولة والصراع في المنطقة كان بين الفرس والروم هؤلاء الحمقى لا يستطيعون وليس لديهم العقلية والكفاءة العلمية لبناء دولة وأركان دولة لذلك كان هناك العديد من العجم هم الذين كانوا يملون القران ويكتبونه وكانوا يحكمون بناء الدوله تسيرهم من هؤلاء الفرس والروم لا يستطيع لا اولئك الصعاليك لا يست هم قاموا بمحاوله لبناء دوله الغساسنه والمناذره بجانب واجتمعوا في جهه البحرين واجتمعت كل القبائل لكنهم اختلفوا في توزيع السبايا كيف سيوزعون السبايا عند الغزو وفشلت تلك المحاولة أه طيب أخوي حنبعل في لك سؤال من أخت شريفة أظن عم تقول أه لماذا لا تحضر النساء الدفن؟ طيب أه النساء لا تحضر الدفن لأن المجتمعات الدينية لو نراجع الديانات من المصرية القديمة والبابلية هذه المجتمعات المبنية على الذكورية لأن الله في كل الديانات تقريبا في كل الديانات الله إله القوة لا يكون مرعا ربما تكون آلهة الخصب مرعا لكن القوة يكون رجل فالله هو الذكر والذكر هو الكامل وخليفته هو الرجل إذا الرجل هو الكامل طيب. في الإسلام الخلافة الخلافة للرجل وليست للمرأة صحيح. والقوامة للرجل وليست للمرأة صحيح وعلى كل حال نحن راح نجي لموضوع المرأة مثل ما بيقولوا نصف عقل نصف عقل آه طيب في الاخ ليون عم بيقول عزيزي جاء موضوع الحلقه اذا كانت عقولنا قاصره وليس سرد تاريخ محمد بصراحه يا اخوي ليون ليون ايها الاسد يعني بصراحه هو مستحيل تدخل عقولنا قاصره في الموضوع هذا ما يدخل فيه الفكر الديني لانه هو الدين اصلا هو اللي طالع من موضوع منه عقولنا قاصره ومحمد هو الأول ش... اول الاشخاص اللي قال عقولنا قاصره ولما قال لا تسالوا عن اشياء تبدا لكم تسركم و... وال... والفكر الاسلامي عموما بنقول الروح من امر ربي اه بالضبط يعني آه هو اللي اللي اللي حقر العقل وجعل العقل عقل الانثى بنصف عقل الرجل وجعل يعني يعني هو حقر العقل فلما نسرد التاريخ ونتكلم عن محمد الشيخ طبيعي نتكلم عن الخرافات هي لأنهم حقروا العقل حتى يمرروا هالغيبيات هي يمرر يعني هل من المعقول هناك عاقل إذا محمد طار على جحشة من هون للسماء مثلا هناك عاقل ما راح يقول له ليه كيف يعني طرت على بغلة ولكن بما أنه مغيب العقل هو حقر العقل هو لا هو ليست البغلة امال ايه البغله هو ليست البغل لا في في في اسطول النقل النبوي هناك لا اسطول النقل النبوي فيه الحمار يعفور والبغله دلدل والبراق يعني هذا المزيج بين ما يطير وما يمشي الآلة التنقل في, في, في الجو البوينج 774 هو أول أول أول يعني مثل ما قولوا براءة اختراع على محمد هي أول وسيلة نقل جوية أرض جوي يعني بطلع مباشر على على السماء <تصفيق> على كل حال اسطول النقل الب... النبوي هذا عم بيقول اخونا جان هو اسطول اسطول النقل البدوي، على كل حال اخ ليون يعني انا اظن الامور مرتبطه ببعضها يعني نحن لولا انه تحقير العقل من قبل الدين وخصوصا يعني بصراحه كل الاديان انا لا اقول الدين الإرهاقى, الدين الاسلامي يعني دخل كثير بالارهاب ولكن كل الاديان تعمل الى اقصاء العقل وتعمل الى تطوير العقل صحيح جدا انا اؤيدك في ذلك سيد جان والدليل ان ان الكنيسه اعدمت جاليلي لانه بعقله تدور الارض تدور هي الكنيسة مع كل الطروحات الكنسيه بس المعلومه جاليليو جاليلي يعني هي الكنيسه همت الى اعدامه هو سحب كتابه آه. لم يعدم يعني لا هو هو سحب رأيه أمام العموم تدور فعُفي عنه مع ذلك تدور بشري بورتون التورن فعدم على كل ان انا صار عندي مشكله بالكمبيوتر فاعتذر اصدقائي اذا تاخرت عليكم طيب الاخ ليون عم بيقول لي ليون اه صحيح والسبب هو تلقين الطفل بالخرافات الدينيه وفي اول يوم يدخل المدرسه بكل تاكيد الاخ أويكن عم بيقول ليفون ليفون بصراحه انا اسامي شوي الغير واضحه اعتذر ما اذا كان لفظي غير واضح يعني الاخ ويكن عم بيقول وزاره المواصلات المحمديه يعني بصراحه قمه يعني هي انت قمه قمه طيب خلينا خلينا نروح على موضوع العقل أخوي حنبعل برأيك يعني المرأة شو وضع كوضع نظرة الإسلام أو نظرة الدين عموماً لعقل المرأة كيف ينظر لعقل المرأة؟ طبعاً هي نظرة تحقيرية ونظرة دونية ونظرة تجعل من المرأة كائن ناقص عقل والدين وشهادة المرأة يعني شهادة مرأتان تساوي شهادة رجل والمرأة ثلث الميراث والمرأة يعني عليها أن تحجب وارتبط بها الشرف وارتبط بها العرض وكل معناها يعني شرف الأمة موجود في فرج المراه، اننا الفقهاء وتفنن الشيوخ في مساله هذه فرج المراه والحيض والنفاس وكيف تؤتى ونسائكم حرث لكم وحرثكم ان شئتم وما يعني كلما وان احدكم الغائط او لمستم النساء فتيمموا سعيدا طيبا وكل و يعني لا يذكر اسمها اسمها بتاتا خاصة في الدين الإسلامي لم يذكر إلا مريم فقط في الاسم يا إما زوجة لوط زوجة نوح نساء المؤمنين أمهات المؤمنين مش عارف لا تذكر المرأة بالاسم هي يعني من خلف حجاب يعني كل ما ذكرت على أنها ملحقات أو متاع أو هي أصلا لا تدخل الجنة الاسلام المرأة لا تدخل الجنة. الرجل يدخل الجنة للحوريات والمرأة تدخل الجنة لماذا؟ <تصفيق> وصحيحة يعني أكثر أهل النار النساء. المرأة متى تدخل الجنة؟ ليس بفعلها. أن تكون مرأة صالحة لزوجها. فحينما يدخل هو للجنة يجلبون له زوجته. لكن هي تدخل هي في غنى عنها، الحوريات موجودات هناك، لن تدخل أي امرأة. امراه كانت صالحه وتعبد وتصلي وتزكي وتحج، اذا ماذا ست ستذهب الى الجنه لماذا؟ لتجلس تشاهد المسلسلات؟ اخوي حما بعد نحن كلنا بنعرف على ايام هارون رشيد ابن المامون كان في حركه المعتزله، يعني المعتزله جماعه يعني حبوا يعملوا العقل ضد النقل ولكن تيار النقل انتصر في النهايه للاسف الشديد برايك لو لو لو تيار المعتزلة مثلا اللي حبوا يعملوا العقل العقل فوق النقل برايك شو وضعنا حاليا يعني كان؟ أخي جان هي هذه مسألة المعتزلة ومسألة واصل ابن عطاء حين اعتزل شيخه الأشعري وكذا وهم أناس يعملون العقل يسبقونه على النقل يعني العقل قبل النص على اساس ان التكليف في الارض للانسان على ولم يكلف الجمل او الاسد او الزرافه على اعتبار انه هو المميز بالعقل اساس تميز النص الديني مرتكز على العقل وبهذا النسق يعني يفسر المعتزله كل النصوص وكل الحياه بالعوده الى اصولهم وهي الايمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه والقضاء والقدر خيره وشره فكل مساله تعترضهم يعني يدخلون من تلك المداخل وتبنى احد ابناء هارون الرشيد الفكر المعتزلي وناظره العديد من الفكر المخالف بل واعدم الكثير منهم وأصر على ذلك مدى طيب هذا في التراث الاسلامي المعتزله ولا المرجئه ولا الاشاعره ولا البطيخيه تقدم حلول الامر. يعني التفاصيل هذه حينما يغرقونك في التفاصيل تصبح تميز بين تميز بين الكوليرا والطاعون. يعني المعتز سينكرون وجود العفاريت والجن على كل حال الصوت, الصوت متقطع شوي أخير. الختان يعني واضح الصوت هلا صار واضح شوي انا بصراحه أنه المعتزله لم ينكر الجن والاشياء هي انا كان رايي انا راي بصراحه انه صحيح في وقتها لم ينكر ولكن مع مرور الزمن راح يصير تحولات ولكن من عليها بمثلها هي الفكرة اللي أنا كنت حابب أوصلها يعني. أخوي حنا بعد تسمعني؟ لا كأنه لو المعتزل احتكر عنه أصعب اللي كانت مقارعتهم أصعب جداً. اظن اظن في مشكله بالصوت مع اخونا حنبعل هل عاد الصوت؟ هل عاد الصوت وصلت لمرحله وصلت ل قلت مقارعتهم تكون اصعب كان في مقارعه هؤلاء الفرق ستعتمد علي. فهذا العقل هم قد استولوا عليه ويقولونك احنا استعمله خلاص يعني انا لا اجد الكلمة العربية لكن نسميها لاتو الورقة الرابحة التي تستعملها فيها تقول انا استعمل العقل في البحث والعلم والمعرفة كذلك لاتو تلك الورقة الرابحة يسحبها منك ويقولك انا ايضا استعملها ويستعملها من اجل تكريس الخرافة كأشرس طيب اشكرك أخوي حنا في الاخ محسن اظن عم بيقول لا يوجد سوى فروقات طفيفه في عقل المراه والرجل لصالح المراه وهي الاتيه لنشوف الاتيه المراه تتمتع ب سبر ذاكره متفوقه جدا على الرجل في هذا الباب انا لا اعتقد انا ما شفت دراسات بهالموضوع هذا اخوي محسن ما اعتقد يكون في فوارق مثل ما عم تقول هي الفوارق تجي انا برايي حسب التربيه حسب النشاه في في اي بيئه وما هي البرامج اللي تعدت على العقل هذا فبصراحه انا لا ارى وانا ما شفت دراسات هذا بهالموضوع هذا ما قرات عن اي شيء من هالقبيل هذا انه في المراه تتفوق او شيء اظن العقل البشري هو عقل بشري، انسان هو انسان كان ذكر او انثى، فقط تعتمد على البيئه اللي تربى فيها هذا العقل. ممكن ماريا بصراحه انا ما شفت الدراسات هي ولكن يعني ما اظن، يكون احتمال يكون في طبيعه شيء من القبيل ولكن هذا لا يعني انه في فوارق شيء يختلف عن شيء بصراحه انا لا اؤيد هالفكره علي. اللي كان شفنا يعني بصراحه كان شفنا في, في مثلا في العالم الاوروبي خلينا نقول او العالم المتحرر كان شفنا تفوق النساء ولكن اللي شايفينه نحن هو ايكول ما شفنا شيء متفوق يعني كان كان وضح وضوح الشمس يعني لو في يعني هلا عم لي ثالثا يمكنها المراه يمكنها ان تقوم بعده اشياء في وقت واحد تروح على الطفل تعد الشاي وتفكر بطريقه اخرى. انا كمان ممكن اعمل ثلاث اشياء في يعني أرضع على الطفل احط له انيني واساوي شاي واتكلم على التليفون يعني شو الشغلة العظيمه يعني <تصفيق> اخوي محسن ما بعرف انتوا انتوا بتجيبوا دي الحاجات دي, دي شو رايك محمد؟ محمد انت معي؟ معك لكن صوتك متقطع اه صوتي متقطع يعني الاخ محسن عم بيقول انه في يعني في عم بطرحه انه المراه عقلها شوي اكبر من عقل الرجل ما بعرف إذا كان شيء صح ولا خطا شو رايك لا هو شوف الرجل عقله اكبر من المراه والمراه عقلها اكبر من الرجل ولا علميا هذا غير ثابت وغير صحيح البشر متساوون لا يختلفون الا في الشكل والوظائف الحيويه كلها تعمل بنفس الكفاءه لكن بعض المرات نحن نبالغ أو آه نريد أن ننتصر إلى هذا أو ذاك فنعطي آراء مليئة بالوجدان نعطي آراء مليئة بالتعاطف لكن المرأة هي المرأة آه ضبطه في شغلة إنه الأخت ماريا عم تقول ناشونال جيغرافيك ماريا بصراحة يعني حتى ناشونال جيوغرافيك يعني انا ما أر... يعني لازم نشك في هالموضوع هذا و... ونبحث فيه تماما يعني حتى اذا مشون جرافيك يعني شو هالشغله العظيمه يعني ما... ما نكون جماعه يا جماعه ما نكون انه والله لانه بننتصر للمراه معناتها معليه في لا خلينا نمد الند يعني نحن ونريد نكون الند الندو على على اسس علميه واقعيه حتى نشون جيوغرافيك حتى اذا في علماء عاملين بحوث اظن البحوث يعني ممكن تنعمل بحوث اخرى عليها وبحوث اخرى يعني حتى تبين الحقيقه على على مثل ما بقولوا على حقيقتها يعني ما اظن ما اعتقد انه في فرق نهائيا الانسان هو الانسان مثل اي حيوان اخر يعني اليوم مثل بين الاسد واللبوه ما اظن في فوارق غير الفوارق الجنسيه يعني فبين الانثى والذكر ما في غير فوارق الجنسيه ما له علاقه القدرات العقليه نهائيا فضل حنا اكيد انا وي... كلامك اخي جان ليس هناك اي فرق بتاتا يعني الطبيعه احكمت على جميع البشر يعني العقل الديني مشكلته هي قر المختلف ثم ياتي للمتشبهين بينما المرأة ويقلل من شأن السود ويقلل من شأن الطفل ويقلل من شأن العجوز وهكذا ينبني هو الفكر الديني هذا يبحث عن الرجل الذكر المكتمل القوي الذي تكل إليه كل مهام هذه الدنيا إن وجود انا يقتضي نفي الآخر بالمنطقة يعني ليست لا هي أذكى ولا هي أقل الذكاء من الرجل هم متساوي يعني من في هذا العالم حينما ترى الملك سلمان في السعودية وترى أنجيلا ميركل يعني أنت بيبقى بيبقى بيبقى بمقارنة بسيطة تلك الدكتورة في الفيزياء متحصلة على درجة دكتوراه في الفيزياء وذلك لا يستطيع أن يكتب حتى باللغة العربية يعني هو أذكى منها هو يتصرف في تلك المهلكة وكأنها جيبه. يعني يعطي بسخاء وتلك المراه مؤتمنه على امبراطوريه اهت العالم والان تواجهه واجته عسكريا والان تواجه هذا العالم عقليا وفكريا وعلميا لا تتجرا على اخذ اور واحد من اموال شعبه يمكن هذه الحفل الذي قام به سلمان لترامب وهدايا بمليار و200 مليون دولار يعني استقبال ترامب في المانيا لن يتجاوز بعض قوارير الماء والقهوه حسب عليه فهنا اي كيف تستطيع هذه الديانات ان تقول ان الرجل اشطر من المراه او اذكى منها وهو يشتري يشتري سلطانه بتلك الاموال والمراه تفرض سلطانها بماذا؟ بنزاهتها. على كل حال على كل حال يعني بصراحه يعني انا مسألت انه يعني وجدت شفت انا انه في دراسات انه في مواد مثلا مدارس بالساويه الذكور اقل والاناث اكثر بمواد اخرى ذكور اكثر والاناث اقل، هي لا تعني انه والله العقل او او الدماغ الانساني في فوارق بين الانثى والذكر لا نهائيا هو هي اذا عنت شيء تعني انه في مجتمع مثلا المجتمع البريطاني خلينا نقول الاناث بحكم الحياه في لهم اهتمامات اكثر من الذكور بحكم الحياه في موضوع معين في هذا المجتمع فاكيد راح يكون تفوق الانثى اكثر اكبر من الذكر في هالمجتمع بهالماده هي بالتحديد وممكن تنتقل لمجتمع اخر تلاقي اهتمام الانثى اقل مثلا بهالماده في المجتمع واهتمام الذكر اكثر فممكن الذكور يكونوا اكثر ولكن الدماغ الدماغ البشري هو الدماغ بشري بحذافيره انثى كان او ذكر نفس الشيء لا يقل هذا عن ذاك وانا اتمنى كمان يعني اتمنى الاصدقاء اللي يطرحوا هيك افكار يشوفوا شو القصة يعني يفهموا القصة كاملة بعدين يقولوا والله في مثلا هذا يتفوق على هذا او هذا يتفوق على هذا انا يعني لا ارى اي ما ما ما, ما علي بحث بش اي بشكل من الاشكال انه يكون في فوارق بين في الدماغ بين الرجل والمراه على كل حال يعني الاخت شريفه عم تقول انت انه كيف بحثونا كثير اعطونا شويه تقدير على كل حال انت على العين والراس اخت شريفه و وكل النساء هم خواتنا ومثل ما بقولوا اهالينا وجزء منا نحن ند الند لا نقول هم اكثر ولا نحن اكثر نحن ند الند وهي اللي تصنع المعجزات لما اجعلك بنفسي يعني انا لا افرق بين ذكر وانثى الا بالتقوى يعني ف أتمنى كمان أنت يا أخونا إحنا بعد ما تفرق إلا بالتقوى. لا أنا أفرق بالعقل فنساء مثلا بلادي أكثر تقريبا مصابون بمتلازمة ستوكهولم. وما يسمى بسندروم دو هو الاستعداد الفطري للاضطهاد والعبوديه والقبول بمن يضطهدهم هذه العقليه هي التي ابدت الوضع المضطهد للمراه فالدين الذي يعتبرها قامت بمقام الغائط هي تضع له الحجاب وتصلي له حاضراً في الفجر وفي التراويح وفي غير ذلك وهذا جزء كبير جداً من تسليمها في حريتها وفي الإقرار بنقصانها عن الرجل أنا في بلدي النساء أشرس في الدفاع عن الدين من الرجال أنا أيضاً في بلدي لا أتكلم إلا لغة المستعمر أنا أتكلم العربية والفرنسية وهي لغات من لغة لغتي الأصلية لا أتقنها فحينما تغيب ثقافتي وهويتي ويغيب كياني قص على ذلك المرأة تغيب هواتها وكيانها وتغيب هي كذات بشرية وكذات إنسانية موجوده في هذا العالم ليس بفضلنا وليس من منا وانما هي موجوده غصبا عنا والرجل في حياته محاط بالنساء فهو ابن مراه يذهب الى زوجه مراه اخرى وربما ينجب ابنا وتكون له اخت فتلك النساء التي تحيط بالرجل هي مصدر الهامه وكلما وجد مرأة مضطهدة وجد أمه في مجتمع كهذا سيعامل زوجته كذلك المرأة عليها أن تكف على أن تترك قضايا حريتها بمتناول الرجل هو الذي يدافع عنها وهو الذي يمن عليها أعطيك حرية أو حق اختيار الزوج أو حرية التعليم أو كذا أو كذا أو كذا هذه حقوق اسمها حقوق انسانيه وليست حقوق المراه حينما نقول حقوق الانسان توزيعها على الجنس واكبر كذبه اكبر كذبه استوعبت النساء هي حقوق المراه لا توجد شيء اسمه حقوق المراه حينما أمضى الدولة معاهدة معاهدة حقوق الإنسان يعني الإنسان مرأة كان أو رجل لكن هذا الملف يبقى شائك والمرأة عليها مسؤوليات كبيرة ونحن سنكون لها سند في ذلك. بكل تاكيد أخوي حنا بعالي وأنا أشكرك على المشاركة طبعا بصراحة يعني الوقت خلص و. أتمنى من الأصدقاء المسلمين المؤمنين وكل المؤمنين كان طبعاً قليلين يتابعونا غير غير المسلمين. أتمنى تشغيل العقل العقل فوق النقل العقل هو هو اللي اللي خلانا نتواصل أصلاً هلا وخلانا نتحدث. أتمنى الإنسان يشغل عقله والعقل غير قاصر. العقل عطيه حريه راح يكون يملا الافاق علما ونورا مثل ما اقول وابداعا طبعا اذا في عندك اي كلمه اخيره تضيفها اخوي حنبعث تفضل طيب على كل حال على كل حال اشكركم اصدقائي واشوفكم غدا مع نبينا سامي الذيب وحلقه جديده من اخطاء القران وكما مثل ما قلت يعني اتمنى من الاصدقاء تشغيل العقل، العقل ليس قاصر، لا تصدقوا هالشيوخ هذول البهاليل هذول اللي اصلا ما عندهم عقل عقلهم موجود غير في النفاس وفي في الحيض وفي في النساء وفي في اشياء يعني للاسف الشديد يدنا له الجبين مثل ما بيقولوا. هدول هذول ليس لهم عقول يا جماعه الشيوخ هم بهاليل مجرد مجموعه بهاليل تتحكم بمصيركم يعني ما في شيخ بيعرف يحكي كلمتين على بعض بالفيزياء والكيمياء او علم الفضاء او بشيء من ما بيعرفوا شيء غير قال عن قيله عن بطيخ عن كل هالتفاهات اتمنى من من كل احبابنا انه يفتحوا عقولهم والعقول دائماً هي المنتصرة والعقل دائماً هو المنتصر والعقل رح ينتصر والعقل غير قاصر يعني مهما قالوا هالمشايخ هذول البهاليل هذول فأتمنى من الأصدقاء تشغيل العقول المسلمين شغلوا عقولهم نشوفوا نحن وين على كل حال أشوفكم بكرة أصدقائي وأتمنى لكم الخير وأتمنى توزعوا رابط الحلقة والقناة شكراً لكم إلى اللقاء